اه اه اه اه اصحى تكتعب قصهم على واحدة ورص انت ونص ستة تبص شكلك من كوستاريكا انت مرمى ملعوب في امريكا ايه ده سيكا بنحط بابريكا رسوم على مرة انت فاترين حبة تلجيكا تقريبا برادك تكتبها في بلجيكا لا ايه ده سيكا بولع فيها اطلاق فما جبتش السيرة بناخدهم مسيرة عالفاضي يا لحم شقيق كريدة هنا وفشل مش نسخة البيتا عنيدة فلو جت عالسكة انياب يعرضها بوطية كارك جاي هزار مالكش فيها بشمري فبولع فيك انتيكا بابريكا حبتها لاهين من رابرز بيلعبوا لا مش بعيد شوف وزن واحنا احنا نعمل تاريخ رصا بجديد هندوب بزبيب وانا زي الفريق ما الشريك تقطيع تكبير ما في تشكيل لامي عربي فهتسقط فيك فيك فيك لا مش معق في لغاتي بسوي كلماتي زادي مش راكب بجرامي ما فكرنيش بحياتي صودا بس بتحلو عادي لا تراكي مش حد بيكتبنا لفولة ابتداي ابتدائي ابتدائي ايه كلها في حظ شعب هنا دوم دوم تك على اي طيب بيت انا عزفت انا اكتئبت فجبت الورق اممم ظبطتك شرات عديت وثبات انت عارف ان عمري يلا سرقت جايبينها من تحت بخيط الكلام انا الحق تكسس عديد فعليك وكصح عليك وكسح انهيك انت مرجح وفي جديد هتخليك تشطلح مع كتير انت لوحدك بتشوح لوحدك بتشوح اي اي لوحدك بتشوح دلوقتي بتشوح ايه ايه دلوقتي <الواحنة> بتتشوح اه لو غدر فليك انا سامع تحديد المواجع تحضير الملاسع سابت عن بدا من صغري فتيجي على وتبقى في القلب ده قاعد في الضلمه بتتداري المشاكل جمجمه بتتياق والعقل ده ساكن بتدارى في ما بتدار وتتخابي سخين خايف من حقه يتضايق فالنبض بيقل ويزيد الداسكو في الزر في بيسيح يا صاحبي الالم اثار الالم اثار الالم اثار التأنيب دي في التعامل فتلاقي التأمل في النظره العمق في العند عنيد فيقدم ودمدم المعبد فوق راسهم الدم تتعلم ازاي تراض المطح طخ مش ناقصه فخم الضرب رخ في الشعر جرخ مش مش مش مش الدنيا شرخ مش متطيش الدم شرخ على الظبط ربط دم ضب دي اصطفى ضرب دي عيال بضرب على الفرقه فشد فشدوا ضرب على البوكس اتجدوا اتشدوا ضرب فاسترضف أه بص عليه عليها مسترضف الصفقه نعم بالبطاق نعم بالبلطه استنضف بكحول عطف سنة شرح لسان الشرح عالقافية بكحول السكر بالمزامر فهدوء عوجة اللسان اسمه ما يكون ابن مبارك ما تتنفس تخسر بامريكا شرارة بتولع فتموت ولسه بقول لسه كالغول آه. لسة, لسة, لسة, لسه بموت